У Хмельницькому попрощалися із 21-річним воїном. У чоловіка залишилася вагітна дружина. Подружжя харків'ян загинуло у ДТП на Хмельниччині. Їх дворічна дитина у лікарні, що кажуть лікарі та соціальні служби. Хліб під час війни. Чи очікувати на дефіцит хлібу жителям області через відключення електроенергії? Та які прогнози щодо подорожчання стратегічного для українців продукту? Попрощатися із Володимиром Овчинніковим прийшов його однокласник Микита, з яким навчалися з 1 по 11 клас у Херсонській області, звідки родом загиблий воїн. Він дуже був доброю людиною. Якщо до нього насчет допомоги підійти, то він завжди поможе, завжди підтримає і, і рідних, і, і близьких дуже любив. Останнє бачилися. Прошлому році, літом, коли він ще приїжджав, тоді відпустку. Микита каже, на початку повномасштабного вторгнення Володимир перевіз свою родину до Хмельницького. Та з 24 лютого почав службу в 140-й окремій розвідувальній бригаді морської піхоти. Загинув боєць 17 листопада у селі Долина Донецької області під час ворожого артилерійського обстрілу, розповідає командир роти, де служив загиблий. Зранку ми ще згадували з ним. Він отримав бойове завдання, він був за командира в з кількості вісьми чоловік, вони висунулися на завдання, виконали це завдання повністю в мірі, доповіли командування. Дії, можливо, були непередбачені. Цілих хлопців відпочити в окопі і прилетіло прямо, прямо примісненько туди, забрала молоде серце, серце хороброго воїна, серце надійного друга, надійного товариша нашого побратим Володі. У той день, каже, побратим втратили не одного військовослужбовця. На жаль, в цій трагедії загинув ще один наш побратим, який прослужив всього-навсю три дня. Інші хлопці, два з них отримали поранення, зараз лікуються, третій отримав контузію. У пам'яті рідних Володимир залишиться назавжди 21-річний. У загиблого залишилась вагітна дружина та батьки. Оховали Володимира Овчинікова на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 22 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 85 тисяч російських військових. Противник втратив 2895 танків та 5827 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1882 артилерійські системи, 395 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літарів. 1537 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4392 одиниці. Спеціальної техніки – 161 одиниця. За 272 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 480 крилатих ракет. Стан дворічного хлопчика, який потрапив до лікарні після дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули його батьки, стабільний. Про це розповіла медична директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Катерина Дем'янник. Хлопчику виставлений діагноз – забій м'яких тканин і множинні садна обличчя та слизової оболонки ротової порожнини. Станом на сьогодні стан дитини стабільний. Хлопчик перебуває в травматологічному відділенні. Для нього виділений індивідуальний медсестринський пост, а також із постраждалим активно працюють психологи. Він активний, в нього всі активні і пасивні рухи в суглобах збережені. Він активно пересувається, він не розмовляє, він, я думаю, в якомусь шоковому стані але він багато плаче. Станом на зараз до нас не зверталися рідні та близькі цього хлопчика. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 листопада, близько 23-ї години на трасі М-30 поблизу повороту на село Малашівці Хмельницького району, розповіла речниця поліції Хмельницької області Інна Глега. Зіткнулися легковий автомобіль під керуванням 27-річного харків'янина та мікроавтобус, за кермом якого перебував 40-річний житель Вінниці. Водій легкової та його 25-річна дружина від отриманих травм загинули на місці. Їхній дворічний син та 59-річна пасажирка мікроавтобуса отримали травми і були госпіталізовані до лікарень Хмельницького. Нині слідчі встановлюють обставини аварії. На протязі двох суток поліція повинна, ну взагалі в них є програма відповідна. вони протягом сутки мають по програмі пробити, звідки хто родичі, щоби Дитина попала до рідної ночі ну, бабці чи діда. Ну, це вже від тої області, буде займатися службою у справах дітей. Купує хліб не з запасом, Михайло розповідає, часто подорожує в магазинах, де зупинявся хліб був. Щоб рати, який хліб? Берем білий, житній батон, Як обишно. Хліб привозять зараз вчасно і весь, що замовили, розповідає продавчиня магазину пані Ніна. – 170-180 мл. На виходні більше, беремо до 200 Було таке, що світло от, пропадало, а і не, не привозили хліб? Не було такого? – Ні, запізненням привозили ні, ні, пару, пару разів. Та й все. А так є хліб. Було, щоб пару разів не було, бо не було світла.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 хлібів і ми виробництво не скоротили. Хліб купує пшеничний місцевий житель Вацлав Михайлович. Чоловік каже, однієї буханки вистачає на його сім'ю. Та ні, так і їм. Мені не дуже Мені вистачається, щоб батько, і жінка, і ще сухарі виходить. Бараболя є, бурщи, вистачає. Ось там хліб є, і тут беру, і там в беру.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 Ці підприємства не мають права відключатися від поставки електроенергії і газу. Директор Хмельницького хлібзаводу Валентин Романенко каже: "Підприємство безкоштовно відправляє продукцію зокрема на звільнені з -під російської окупації території. В середньому, я вам скажу так, це від півтора тонни в місяць. Ми відгружаємо нашу продукцію для вимушених, ну, переселенців нашої області, також коли їдуть волонтери на схід"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 Мім відами хліба і на них ограничена торгова надбавка. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Під час війни дитячі садочки не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури для енергетичної сфери. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми так само попадаємо в ті графіки відключення, бо аварійні відключення ми не можемо передбачити. Працівники виходять раніше на роботу для того, щоб підготувати сніданок, або знають в часових вже межах, коли може бути відключення. Але якщо це аварійне відключення, відключається, повністю, наприклад, там 70% споживачів, то ми не можемо цього передбачити, тому ми забезпечуємо, наприклад, дітей сухпайками, просимо, наприклад, якщо це початкова ланка, або середня, або старші, просимо батьків забезпечити, наприклад, термоси або термокружка, для того, щоб діти могли попити тепленьки, тому що в нас електроплити, і ми не можемо, інколи не вистачає напруги, для того, щоб ми повноцінно могли забезпечити дітей теплим харчуванням. Якщо, наприклад, в одному садочку немає світла, в іншому є, ми використовуємо готуємо базу іншого харчоблоку, там кухарі харчують і далі транспортуємо продукти, тобто виходимо з ситуації. Мультимедійний тир, в якому школярі матимуть змогу вчитися стріляти з автомата та травматичних пістолетів, сьогодні презентували у Хмельницькому Палаці творчості дітей та юнацтва. Інженер-електронщик Палацу творчості Геннадій Кутняк розповідає, за допомогою мультимедійної дошки можна обирати різні ситуації, коли застосовується стрілецька зброя. Задавати різні сцени, різні мішені, різну дальність. Задавати складність. Складність в чому? Можна робити там, дощ, вітер, туман. Можна робити мішень нерухому мішень може ховатися, з'являтися. Одночасно в навчальній аудиторії вчитися стріляти з автомата чи пістолетів можуть двоє учнів. Наразі в Палаці творчості розробляється графік роботи навчання зі стрільби. Пізніше його оголосять навчальним закладам. Окрім мультимедійного тиру, цього навчального року для всіх шкіл громади придбали нове обладнання на урок захисту України, муляжі протитанкових та протипіхотних мін, ручні гранати, навчальні набори з тактичної медицини. Про це розповідає головний спеціаліст спеціаліст міського департаменту освіти і науки Едуард Погоржельський. Учні, які вивчають предмет захисту України, відповідно, він ділиться на тематичний план номер один. Це займаються юнаки, і тематичний план – це займаються дівчат. На дівчат, особливий акцент – це на домедичну підготовку. У юнаків там сім розділів – і вогнева, і тактична, і прикладна фізична, статути. Також є і основи медичних знань. Загалом на обладнання для навчальної дисципліни захисту країни цьогоріч витратили з міського бюджету 3 мільйони гривень, каже Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Це все для того, щоб учні 10-11 класів мали розуміння, навики елементарної військової підготовки, тактичної медицини, інженерної справи, мінно-вибухової справи. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.